כמו באינסטגרם מצגת על המרת יחידות הנה נתחיל. אם נשאלו איזה מחק של 1.0.0.5 קילומטר. אם נצאנו 0.05 קילומטר as come something כמה סנטימטר אחרי <אפני> שנתחיל לחשב חשוב להכיר את המשמעות של הקדמות הללו קילו סנטי כדאי לזכור ולשנן ואפילו נכתוב על פיסת מיהו ולשים לצד קילו זה אלה הקטו זה 100. דקה, זה 10, אתם אולי מזהים את זה מדקטלון, קרב 10 כמובן כאשר אין קידומת, הכוונה על 1 אין קידומת כשאין קידומת 1 דצי שווה 01 או 1 חלקי 10, עשירית דצי כן? סנטי, שאנחנו גם מכיר, נכון? סנטי שווה FS 001 או 1 חלקי בנייה ומילי שווה ل 0001 שזה אותו דבר 1 חלקי אלף כדאי לזכור את הכי דוגמת הללו אם תחצור לנו בעוד מילים בדרסית כמו אה, סנטיפד שמשנות שלו בעברית זה מרבה עדיים סתם ידע כללי ואנחנו נחזור לבעיה שלנו. אם יש לנו 0.05 קילומטר, כמה סנטימטרים ישנו? לפתרון בעיה כזו כדי להעמיר תחילה למטרים, זה מתן מאוד. לקצר כאן לקילומטר, הסנטימטר נקרא סר אז יש לנו 0.05 קילומטר, לכן אם אנחנו רוצים להעמיר זה למטרים, היא זה יותר מ- F מטרים או פחות מ- F של ניקודא F של גדול ב-10. אחרים ממדוחים ש-10 זה בודאי מספר יותר גדול. כדי להמיר, צריך ב-10, משום ש-1 קילומטר אחד שווה ל-10 מטר. אachen מני קבל. אachen F של F אלף שווה ל-50, נכון? פשוט קפלנו את ה-0.05 ב-1000 בהקשר של היחידות יש לנו קילומטר כפול מטר חלקי קילומטר לכן, יחידת הקילומטר מתלטלת כדאי להבין שניתן לצמצים יחידות בגלל באותו אופן שבו אנו מצמצים מספרים או משתנים כל עוד יש לכם אותן יחידות במונה ורונן ניתן לצמצם אותן ואחר שאנחנו לא מוחברים יחידות, אלא כופלים אותן, ולכן נצמצים יחידות. ואני קובן תשובה של 50 מטרים. תמיד כדאי לעצור פניקת נכונות אחרי כל שלב. בדרך כלל כשאנחנו פותרים סוג כזה של שאלות, פותקים מאיזה יחידה אנחנו נמנים, לאיזה יחידה ובאיזה יחס. קילומטר זה אלף מטר, נכון? על לא להתבאלבר אם צריך לכפול או באלף, צריך לשים לב באיזה כיוון מבירים, לדוגמה, מקילומטר למטר, אז קילומטר שווה 1000 מטר. נכון? לכן, נכפיל פי אלף ולקבל מספר גדול יותר. לכן, נקחנו את 0.05, נכפלנו ב-1000, כדי 50 אז לא בבעיה שלנו. והיינו, 005 קילומטר שווה ל-50 מטר, עדיין מסוים. עכשיו אנחנו צריכים להעביר את המטרים בסנטימטר, ולכן אנחנו עושים אותו הדבר, בחמר נכפול את החמישים, מה יחס בין מטרים לסנטינטר? אם נעזר בתרשיב היחס הוא 100. אנחנו צריכים עכשיו לכפול או לחלק ב-100? נחשוב לרגע. גם הפעם אנחנו נביאים יחידה גדולה יותר, יחידה קטנה יותר. לכן יהיו לנו יותר לאותן לא יחידות קטנות. לכן נכפיל 100 נכון? זה נשנה 100 סנטימטר במטר לכן 50 מטר כפול 100 שווה 50 כפול 100 זה 5000 חידות המטרים מתבטלות ונשארנו 10 סנטימטר אז מה שיש לנו כאן הוא קילומטר סליחה, 0.0.9 קילומטר שווה ל-5000 סנטימטר אך אני עוד בעיה כמה שיותר דוגמה עולה? תמיד תנסו לדמייר גרפי לתקנה המידה שלנו אחרת זה מאוד מבלבל אין כדאי להפיל או לחלק ובגמה אם יש לנו 422 דציבר גרם זה יחידה של מסה גרם אחד זה למסה יחידה קטנה בשיטה המטרית של קלוס ההם במונחים של רוצים זה למיליגר. אז לפני שאנחנו נתחילים את הבעיה, אני אגדוק את עצמנו שוב האם אנחנו עוברים יחידה גדולה יותר לקטנה או להפך ובכן, דציגרם הוא עשירית לגרם ואנחנו אומרים למילים שהם על פיץ אחת היא להעמיר לגרם, ואז להעמיר שוב, לפעמים זה נוכל על הבעיה או פשוט ניתן לבדוק כמה מיליגרם שווים לדציגרם נבחין די בקלות שמיליגרם קטן פי מאה מן כדי לעבור מעשירית לאלפית, צריך להקטיל פי מאה פשוט נוכל לומר ש-400 22 דציגרם פי 100 שווה לכמה מיליגרם? היחידות יצמצמו ולקבל 412 כפול 100 שווה ל-42 אלף מיליגרם. השנייה שיכול נפתור בה יתנו בבעיה יכולנו להמיר את ה-422 דציגרם לגראמי אוכן, okay, ה-422 דציגרם הם דציגרם הם לא יחידה קופטולארית כמה דציגרם יש לגראמי? אם אנחנו ממירים לגראמי יהיה לנו יותר מ- או פחות מ-422 דציגרם כמה 1 דציגרם לגראמי? מעניין yeah. אוכן, okay, 1 דציגרם שווה רגג רג רג צליחה צליחה צליחה 1 גרם שווה ל כמה גרם אחד שווה לסגרד דציגר זה גיונית כי אנחנו רוצים שיש לנו דציגר גם במונה וגם אמונת וגם אמוכנה כדי להצמצם. עכשיו נגלה תר את הדציגר אז ארבעה מזו שלושה שניים שווים ל ארבעים גרם ועכשיו זה קל בידוע. אני יודעים שאחד גרם שווה 1000 מיליגרם. יש לנו 1000 מיליגרם בגרם אחד. יחידת הגרם מתבטלת, ונשארנו עם 42,200 מיליגרם. זה נכון? כן. 42.2 כפול 1000 שווה ל-42,000. יש לכבוד שלא כבר באתם יותר מדי, מאוד חשוב לחשוב מראש, לדמיין ולהחליט ומתקבל מספר גדול או קטן יותר מאשר מספר המקורי. זהו להפעם. אתם מוכנים לתרגל לבד, ואכן תהנו.